support да ви тръгвае мен. Ну, влези, сядай. Еш. Yes. Вставай се, махай от тук. Не са ти видяли очите ми повече. Махай се.